Вулиця Генерала Карпенка — район будинку номер 45. Тут дві смуги руху, розділяє суцільна полоса розмітки. Її добре видно, раніше — ні. В кінці 45-го будинку — в бік вулиці Білої. Тут починається подвійна суцільна, яка забороняє поворот двір вліво. «Стало питання із заїздом до нас у двір. Єдине заїзд, який у нас тут був, його закрили повністю суцільною. На наступному перехресті можна було розгорнутися, там зробили подвійну суцільну. Зараз питання, де нам хоча б розгортатися, щоб заїхати у двір і що тут взагалі можна вирішити. Це дуже незручно, тому що щонайменше на це все йде щонайменше 5 хвилин. Доїдь, розгорнись, всіх пропусти, заїдь назад». Місцеві автовласники, з якими ми спілкувалися, кажуть, коли їдеш з центру міста, є дозволений поворот трохи раніше навпроти юридичної академії. Але проїхати дворами не вийде, усюди стоять перешкоди. «Очень печальна ситуація. «Дуже сумна ситуація, там виходить більше десяти будинків. Це єдиний в'їзд на них, тому що з боку школи шлагбам, зліва від магазинів там два в'їзди, але лежать блоки і заїхати – це єдиний в'їзд, по суті». Така розмітка тут з'явилась в ході реконструкції перехрестя Крилова-Карпенка. На ділянці вкладено новий асфальт. Схему робили в департаменті житлово-комунального господарства. Узгоджували з управлінням безпеки дорожнього руху патрульної поліції. Про це телефоном розповіла заступниця директора департаменту Наталя Осецька. У зв'язку з даторами постійними на вказаному перехресті до його реконструкції була погоджена нова, на підставі розробок фірми, Щодо організації дорожнього руху по місту Миколаєві, розробили схему організації дорожнього руху по вказаному перехрестю і була змінена розмітка. Надалі, після того, як почали робити роботи по реконструкції перехрестя, цю розмітку врахували в проекції. Так воно і буде, мінятися не буде. Речник патрульної поліції Віталій Душко розповів, що проект дорожньої розмітки з управлінням узгодили ще у 2019 році. По проекту там передбачено нанесення подвійної соцільної смуги між потоками для руху. Це було зроблено згідно чинного законодавства, правил дорожнього руху та закону України про дорожній рух та ДСТУ. Це було зроблено з метою уникнення аварійних ситуацій та зменшення аварійності на цій ділянці. На перехресті організували нові зупиночні кишені. Дорогу в цих місцях розширили. Зараз розмітка нанесена за межами перехрестя в обидва боки. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.